Η αληθινή ιστορία του Μπράιτον Εμπιβιβαστείτε γιατί το τρένο της αλήθειας αναχωρεί από τον σταθμό Του, -του, -του Η ιστορία μας θα αλλάθει Αφού είδαμε πως δεν ήταν σωστή Η αδερφή του Ισάλη ήταν η πιο δυνατή Ο Ιεζεγκίλ δεν είχε καν μεγάλου μυς <Κι> Δεν αγκάλιασε την οκούδα ποτέ Και τον τυφώνα εκείνο δεν τη θάσεψε Ισάλη με το ρελάσονις τον έπιασε Η ιστορία που είπα τώρα άλλαξε to take you to Brighton.